السلام عليكم، طبعا حضرتك فتحت الفيديو دوّا عشان تعرف أسهل طريق للشهرة، وطبعا عشان حضرتك تتشهر لازم يكون في محتوى، عندك محتوى تقدمه للناس، والمحتويات دي أن أنواع، يا إما تكون بتكتب روايات أو كتب أو غيره، وده ما أنصحكش بيه، لأن نادر جدا في مصر لما حد يقرأ كتاب أو رواية، هو ممكن تتشهر بس على المدى الطويل، أما إحنا النهاردة عايزين أسهل وأسرع طريقة للشهرة، في طريق تاني هو الصور. تكون صور حضرتك مصممها او صور حضرتك مصورها وده كويس بيمشي بس يا اما في الكوميكس يا اما صور بقى فالباك كريتيفيتي عاليه جدا، الطريق ده قشطه كويس بس مش ده الاسرع يعني مش ده اسرع طريق في مصر، اما بقى من وجهه نظري اسرع طريق للشهره هو الفيديو، ومحتوى الفيديو في مصر نوعين يعني يا اما محتوى علمي وهادف وده فوكك منه نهائي ما حدش بيفتحه وما بيأكلش عيش وما بيجيبش اي مشاهدات خالص، اما النوع الثاني هو اسهل واسرع طريق للشهره وده محتاج مننا امثله كثير عشان افهمها لك واعرفك إزاي بيحصل. وعشان كده لازم انا وانت نخش الاستوديو وافهمك على كل حاجه بتحصل ازاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلقه جديده من برنامج البش متاجر كان يا مكان كان في بنت جميله رقيقه اسمها انجى حسن انجى راحت تتفرج على ماتش الاهلي والمصري وكالعاده الاهلي بينفخ فنفخ المصري، وانجي بتشجع المصري فعيطت عشان الفريق اللي بتشجعه اتغلب، وكان اخوها الصغير عديم اللا مبالاه قاعد جنبها وفرحان باللي بيحصل، قال ما هي كده كده خربانه، ووقت ما كانت هي بتعيط اخوها الصغير عمل الحركه دي. المهم كاميرا التصوير كانت جايه عليهم وهي بتعيط واخوها بيعمل الحركه وهوب صورتها وهي بتعيط واخوها بيعمل الحركه بقت ترند على السوشيال ميديا ناس كتير استخدمت المشهد داوم في الكوميكس وناس كتير بدات تشير والبنت اتشهرت شوف ما كانش في نيتها انها تتشهر خالص ولكن بالصدفه الكاميرا جت عليها وهي بتعيط واخوها بيعمل الحركه اتشهرت وده بسبب اننا للاسف بنحب المحتوى التافه اول ما نشوف اي حاجه تافهه نعمل هاها وكومنتات كتير وشير كتير والشخصيه اللي في المحتوى ده تتشهر ونرجع تاني نقول ايه ده ده اتشهر يمكن اللي يقنعك ان كلام الناس على السوشيال ميديا تاثيره قوي جدا وسبب في شهره ناس كتير اننا لو رجعنا زمان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 اما بقى حديثا اللي مش بالموضوع ده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 هو دايما حابب نفسه انه يكون ترند وحديث الناس كل لما يلاقي نفسه نزل من الترند يعمل اي حاجة يرجع بيها ترند والناس كلها تتكلم عنه ورغم ان دي حاجة وحشة بس ده سر نجاح محمد رمضان وده سبب شهره محمد رمضان ولكن ماذا عن رضا عبد العال؟ عشان انا حوار ان الشخص لما الناس كتير بتتكلم عنه على السوشيال ميديا ده ليه فايده كبيره جدا اعلاميا عيدة عليه، يعني مثلا لو بصينا لشخصيه رضا عبد العال يمكن قبل ما رامز جلال يستضيفه في برنامج رمضان 2018 ناس كتير ما كانتش تعرفه ولا كانت بتتابعه، لكن صوته المميز وشخصيته التلقائيه الكوميديه خلت ناس كتير تعرفه وتحبه وبعد زوره مع رامز جلال في برنامج رمضان 2018 ناس كتير بدأت تتابعه لحد لما جه المشهد بتاع الرهان في البرنامج بتاعه وناس كتير استغربت ان توقعات رضا عبد العال حصلت بالنص وبقى بالنسبه لهم شخصيه كوميديه ومميزه جدا وناس كتير جدا عرفته والمشهد بتاع الرهان بدأ يتعمل كوميكس كتير وبقى ترند لمده اكتر من شهر وكل ما الكوميكس عليه تكتر والناس تتكلم اكتر ويهزروا ويضحكوا عليه الشعبيه بتاعته بتظهر لحد لما ظهر في اعلان لشركه اورنج يعني زي ما قلت كل من الناس بتتكلم على الشخص على السوشيال ميديا شعبيته بتكتر وده ليه فايده اعلاميه كبيره جدا عليه، ويا بخت اللي يجي عليه اليوم ويبقى ترند، مش مهم الترند عليه، المهم ازاي هيفيدك وازاي تستغله صح، وده اللي متوقع لرضوى بلوك اه اه رضوى الشربيني رضوى الشربيني عشان البنات بس، واللي اتشهرت وشعبيتها زادت بسبب مشهد اقل من نص دقيقه وهي بتقول بلوك بلوك وبقى الترند وناس كتير بدات تتابعها وتتفرج على البرنامج بتاعها وطبعا مشاهدات كتير سواء على التلفزيون او على اليوتيوب وارباح كتير واعلانات كتير ومش بعيد هي تظهر في اعلان تسويقي لشركه معينه هو هيظهر في اعلان لشركه يتمثل لكن ده مش موضوعنا النهارده لكن زتونة موضوعنا ان الشهره سهله خلال ترند بسيط جدا تقدر تتشهر لكن الشاطر اللي يقدر يستغل ويستفاد من الترند بشكل كبير جدا لصالحه الشاطر اللي يعرف يعمل نفسه براند شخصيه قويه جدا تميزته تجاريا وتسويقيا الشاطر اللي لو عجبته الحلقه يعمل لايك وشير وتبقى شاطر جدا لو انت على يوتيوب عملت اشتراك للقناه شايف كم واحد عمل اشتراك للقناه مش عايز تبقى واحد منهم على العموم اشوفك في حلقه جدا برنامج الباش متاجر. شكرا